Друзі, всім привіт, мене звати Олексій Антоненко, і ви на каналі Олексій Антоненко Тревел. Я до вас з останніми новинами по Україні, загалом і по Черкащині, зокрема. Отже, о 14.22 по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Наразі у нас 18.20, вона досі ще триває, відбою не було. Ворог з Кожані атакує знову своїми крилатими ракетами. За інформацією від нашого президента Зеленського, що не дивився виступ, було випущено по території України 85 ракет. До того ж є небезпека, що ще 20 ракет буде випущено Російською Федерацією. Внаслідок цього було уражено, завдано удару по, по багатьох областях України. Зокрема пострадали Житомир, Львівщина дуже сильно пострадала, і сам Львів, як відомо за, за офіційною інформацією, 80% Львова залишається без електрики. Київщина пострадала доволі сильно. Крапивницький також і інші регіони, також є, на жаль, е прильоти на Черкащину, проте працює ППО, е тобто отак от, от. От наразі повідомили також наші місцеві власті, е що із-за ураження критичної інфраструктури і ну, об'єктів енергетичної інфраструктури, можливо, перебої з електрикою, і будуть відключати світло, воду і тепло. Тобто наразі вже води в крані немає, ну світло поки що є. Ось така от ситуація, друзі. Тож хочеться звернутися до вас, що бережіть себе, будьте придільно обачні. Залишайтеся в укриттях, якщо ви перебуваєте в укриттях. Ну, бережіть себе. Ось такі, друзі, в мене на сьогодні новини. От, що буде далі, буду вас інформувати. А з вами був я, Олексій Антоненко. Всім до нових зустрічей. Пока.